Sayang, you mari kita ramai sekali. Labu tu itu, you tu itu saya, saya langsung tak boleh tahan, langsung tak boleh tahan. Buka koper pasal ni lah, pasi. saya itu cikir tak get, salah pi, salah <laughs> pi. Romah koloh, romah koloh, tak boleh, Bansi kila, tengok saya ni mana tengok saya ni mana ini langsung tarawakat butu butu butu tarawakat. Tetapi saya ini bula misti bagi saja, ini bula saya misti bagi tinggal berapa hari, tinggal, tinggal ber apa tujuhari saja, sekarang lima hari kan tujuhari saja. Saya betul betul bagi sama Yuni. <laughs> yo jaga mana la, yo betul betul hari la. Tapi yo taruh hari saya ikut sama yo. <laughs> saya sama hati tan mau buang. <laughs> yo mari satu kali kalau saya main yo jaga buang langsung yo buang sama saya. tagai yo bhi baaju yo bhi baaju re ma tagai ni yo bhi baaju to saya putto putto lagi ide bola saya putto putto lagi lagi tigal tujh hari tagai yo vaare isme te bhi yo tarwaare wo kala yo yo shaga samaya saya turasnaadi <laughs> yo, bu Muslim saja, bu Muslim saja ya, lah.